Kako bi dodali datoteku ili više njih na svoj e-kolegi, prvo gore desno kliknite na omogući izmjene. Potom odredite u koju ćete sekciju staviti ili temu staviti te datoteke. Pronađite datoteku na vašem računalu i jednostavno je prenesite. Kliknete na nju na računalu, držite lijevu tipku miša i prenesete u prozor u kojem se nalazi Omega. Da slučajno niste uključili onaj omogući izmjene, onda bi vam se sada otvorila ta datoteka i prikazao se sadržaj, a ne biste joj prejneli gore. Sad smo prejneli jednu PDF datoteku. Prenet ćemo jednako tako jednu, jednu PowerPoint, te recimo jedan Word. Ako želite prejmenovati datoteku koju ste upravo postavili na omegu, kliknite na ikonu olovke, kraj nazivate datoteke i unesite naziv. Isto tako, ako želite prebaciti više datoteka, možete ih označiti na računalu držeći bilo tipku control i klikanjem na datoteka da berite ih više ili titku Shift. Kliknete i prenesete poput ovoga ovdje tri datoteke. Ovisno o tome koliko je velika datoteka, toliko dugo će i trati ovaj prijenos. Kada se prebace datoteke na sustav Omega, omega identificira koja je to vrsta datoteke, pa vam pokaže ikonu PDF, PowerPointa, Worda. I isto tako omega na kraju retka ispiše koliko je ta datoteka velika. I to je to.